Система очистки та знесолення води працює на принципі зворотнього осмосу. Може вміст нітратів у воді зменшити у 30 разів, а жорсткість води така система знизить у 25. Очищує система будь-яку воду, будь вона зі свердловини чи з річок, розповідає керівник підприємства «Рінайт-центр» Павло Наливайко. Всього ми контролюємо порядка 18 параметрів на сьогодні з 18 параметрів по воді, які є, понад 12 не відповідає вимогам. Після проходження води через автоматичну систему водоочищення, вода буде по всім критеріям відповідати і українським, і європейським вимогам по якості води. Одна така система за добу здатна очистити 24 тонни води, може у цілодобовому режимі працювати півроку. В Миколаїв таких систем привезли дві. Волонтери Одеського гуманітарного центру зібрали 640 тисяч гривень на ці установки за півтори доби. Одеса може подякувати, обов'язно подякувати Нікаваю, тому що благодаря Нікаєву у нас мирно в городі, і ми за це дуже вдячні. А, деньги на вот на першу установку так, щоб ми уже загадали наперед дал деловый клуб Одессы в основном. В общем, самую большую массу денег. И одесситы скинулись и купили установку для Николаева, потому что мы уже две недели почти каждый день отправляем по фуре воды. Я так говорю, это, конечно, очень красиво, но это дорого. Легче саккумулировать все эти средства и купить установки, которые будут уже на месте. Систему встановили в обласній лікарні відновного лікування. Тут є паспортизована свердловина, але без очистки людям цю воду видавали як технічну. Відтепер воду можна буде споживати як питну. Для сім'ї Олени Ащулової це добра новина, бо для пиття та приготування їжі жінка купувала бутильовану воду щодня по дві 5-літрові баклашки, кожна з яких вартує від 39 гривень. Відтепер можна буде зекономити, говорить жінка. Раніше ходили до башню, ходили до пожарки, але зараз сюди вже проходимо, тут біля дому. Під сьогодні система вже працює. Ще одну таку ж встановлять наступного тижня. Волонтери з Одеси обіцяють по можливості придбати ще такі очисні мобільні системи. Нагадаємо, в Миколаєві централізоване водопостачання відсутнє з 12 квітня. Влада міста забезпечує привозною водою жителів щодня. В більшості випадків підвозять технічну воду. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному. Миколаїв.